Mm-hmm. Наше живоджитсо — це не спорт, це бойове мистецтво, і це, як кажуть, боротьба самураїв, вона прийшла з Японії. Джиу-джитсу, як переводиться, як м'який путь, він якби, використовує дуже мало енергії для того, щоб нанести якісь травми або, скажімо, побідити свого суперника. Давай, Маркус, уже я тебе нашел склаблее чуть-чуть, давай, ты его завалишь, завалишь, так поправь. Он меня всегда заваливает. А ты не, не давай ему, сопротивляйся, наклонись вперед и не давай, чтобы он тебя валил, понял? Давай. При... Стоп, стоп, стоп, стоп. Вы пожали руки? Руки пожали, все. Чем джиу-джитсу для меня интересно? что я на <музыка> протяжении всего життя, могу развиваться, и я більше, чим впевнений, я не вивчу все. його можливості, можливості в викові дуже широкі. Тобто ми можемо займатися там само дитинство і закінчити, як це кажем, глибоко-глибоко 61 рік був у мене там такий учень. Хлопці ходять там по 40-чим-то років, по 30 Є маленькі там по 3-4 по на протязі всього життя, ми завжди готові і завжди цим займаємося. Я працював і в банківській сфері, і в торгівлі, ну, все впирається в те, що надоїдає, воно не цікаве для мене. Я вважаю, що людина має знайти своє місце, якщо вона знайшла своє місце в житті, це, це дуже добре. Це це супер. Завжди нравились бойовики, там разниці, вандами, всякі ці бруслі. І завжди було бажання навчитися, щоб можна було захиститися, можна було захистити когось. Побідити всю несправедливість, яка є у нас да, в світі, і стати ну, таким да, героєм, супергероєм. Не спішимо. Головне дихання. Правильно дихаємо. Вверх підіймаємося, видихаємо, вниз вдихаємо. Наскорочені м'язі, давай, давай, давай, период. Ну, я достатньо вже пізно прийшов, як спортсмен, тому що мені вже було 25-27 років у 2000 році. Я працював в школі е, 42-й школі у нас в Запоріжжі, І в мене, я там якраз викладав географію і біологію. І в мене там якраз пер... Вперше по перший з'явився кружок по джиу-джитсу. Я не міг так, щоб я отак сам сидів. Коли мене все время діти бігають, ми все время щось робимо, організовуємо, кудись біжимо. Ножки витягнули одну вперед, потягнулися. Стараємося взяти себе за за, за, ступ... за п'ятку, тягнемося да? до да, старушки. Так ногу витягну з-під ноги. У мене жінка сама колишній спортсмен, теж виступала там, тобто вона це мене розуміє повністю. А син виріс сім'ї спортсмена, їм діва, йому діватися нема Він по-другому не розуміє, Все, все, все, все зрозумів одразу. Треба займатися. Все, це все правильно. Це техніку. Это за фехтование, это за правление порымок. Дели боливой, но я держался. А так до конца времени выдержал. Ну, выиграл, <сínt> да. Вначале баллы заработал, а потом еле до конца дожил. Да нет, что там, готовый? Пришли, сейчас <сínt> трошки то трушки польф позаймаем трушки польф польф польф польф польф польф Тренер, коли ти спортсмен, ти виходиш сам боротися за себе, а коли виходять твої діти свої твої спортсмени, ти там 10 разів борешся, ти не один раз, а получаєш десять медалей, тому що на татамі там фантомом іде тренер, який для нього переживає більше всього. Ми завжди проговорюємо, те, що ми працюємо не з ворогом, а ми працюємо з товаришем. Це, це наш товариш, це наш друг, це наш брат, там, сестра і тому подобне. Ми тренуємося разом. Вони тренують мене, я треную їх. У нас виходить взаїмне якась таке. Как так кажется, мы взаимно тренируем, они мене психологически готовят, тренируют, я их тренирую, как так говорится, физически. Хорош! Льва, плотнее руками, правая рука висить. Давай, давай, дальше. Давай, давай, давай, давай, давай. Мы любим своего тренера. Он нас учит, как правильно бороться, надо не сдаваться. Он нас тянет вперед. Он хочет, чтобы мы стали... Хорошими бойцями в будущем. Моя задача дати цю техніку, вони вибирають, яка з них більше підходить і яка дає їм більше всього результати. Бувають діти, які, наприклад, дуже швидко це хватають. Для них це раз показав, один раз показав, вони все зразу зробили. Другим показав раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, і він нічого не повне. Нічого страшного, ми знаходимо взагалі, стаємо, сідаємо і повторюємо поетапно, і все одно їм дає результат. Тобто для мене дітей немає слабих, поганих, хороших, всі однакові, всі практично, всі різні, і це дуже добре. На старт! Внимаєм, марш! <звігів> Осторожно! Все, все, Ваня, кидай, все. Закінчимо. Ми популяризуємо саме головне здоров'я, розвиток фізичний, повноцінний, психологічний. І вони, щоб були адекватні, скажімо так, більшість. Це основна ціль. А все інше, там ці досягнення, європейський рівень це такі цілі короткі. Ну, короткі. Тренер, звісно, хотілося би, як, як, як можна більше випустити своїх учнів, як можна більше зробити з них, як така людьми, не обов'язково спортсменами там якимись або переможцями, головне, щоб вони були людьми. Діти, коли займаються, у них для того, щоб підтримувати їх, мотивувати, піддержувати їхній інтерес, потрібно завжди щось міняти, щось треба їм завжди за... заінтересовувати. Вони наробили якісь, навчилися робити якісь там прийоми, навчилися якісь, там, робити супертехніку, якусь вивчили. Для того, щоб її е... заповнилась вона, щоб вона залишилася їм на все, все життя, треба проводити якісь змагання. Вони, ми вперлися в те, що треба е... десь виїжджати. Десь з кимось шукати нам партнерів, з ким конкурувати. Кудись треба кудесь стремитися, нам треба рости. До карантину, от скажімо, у нас було практично кожен місяць, у нас були змагання. Переворачуємося на живот, закидуємо ножки на одну, руки в сторони. Раз, два. Молодці. Міша, ровно руки, рівно, да. Да, да, да. І всі вже нас знають як федерацію. Тобто це і видно, статус показує рівень підготовки, наскільки це все серйозно. Фінансова частина це, мені сама найвелика проблема, скажімо так, це якраз орендувати якийсь зал, оплата судді, використання техніки, татамі і тому подібне. Це дуже великі кошти. Наприклад, у мене була завжди проблема шукати спонсорів. Це, скажімо, це страшна робота. Я рахую так. Якщо ти чогось досяг, чогось показав якийсь рівень, то до тебе самі спонсори звернуться і тобі допоможуть. От ми нас так і так і вийшло, ми на протязі там ось восьми там скільки років ми виступаємо, до нас вже звернулися самі спонсори, предложили свої свої, як то скажемо, фінансові якісь вливання для того, щоб ми розвивалися. А більшість вони готові допомогти, але я теж їх розумію, зараз економічна така ситуація, якби не сильно їх там попросиш. Самі бачу, що, як то кажуть, це вже без штанів, <сум> тому не особо хочеться. Але люди добропорядні, обичні, це звичайні люди. Якщо у них є більшість, це бивші спортсмени, скажімо так. Бо хто не був у цьому спорті, вони ну, якби не розуміють, що для чого це. Чого туди влажають гроші, вони ж назад не повернуться. Це просто виходить, як гроші на вітер. Ну, для них, наприклад. Для тих, хто займався, вони ну, розуміють, що якщо ти не спонсируєш дітей, не розвиваєш їх, то діти, виходить, вуличні діти, вони не, не, не, скажі, духовно не, не, не розвинені не фізично, ні духовно. Зараз. У нас більше фінансуються Олімпійські види. Якщо ви не Олімпійський вид, на вас навіть немає такої статті кажеться. Ми, наприклад, наша федерація, вона тобто держави практично нічого не получає і наразі на, на, на, на скоріше не получе. По-друге, якщо б виділялися гроші або якісь бонуси давали там цим меценатом, цим спонсорам, може б можливо і розвиток був би спорту більший. Ну, ціль у нас одна перемога. Зібрати як можна більше цих клубів під одне крило і проводити як можна більше і, і більше качественно цих змагань. Чим більше, тим краще. Діти, наприклад, виросли, у них рівень такий, що вони вже не у них конкуренції на, на, скажімо, на теренах держави. Вони повинні вийти на вищий рівень. Хотілося б і сина свого там, скажімо, десь повести за кордон, показати йому, наскільки у них рівень хороші підготовки, наскільки вони можуть показати як спортсмени, крім того, зміг би їх повести, показати весь світ. Кожній людині хочеться якось показати, наскільки він Сильний, наскільки вона там сильна, тобто показати, наскільки вони підготовлені, наскільки вони добре це все роблять. Ну, звісно, якщо держава сказала хоча б маленьке спасибі, там, або дякую, або якусь там грамоту дали, для них це вже якось, вони вже хочуть представляти цю державу. Бойці вже грають, вже заждалися тренера. Хорош, давай, Сашок, давай, давай, давай! Хорош, аут! Тобто у нас багато таких спортсменів, які виступали, виступали. Тут вони державі не потрібні, вони переїжджають в іншу державу і там виступають за них. Або були пропозиції, були там, давайте, ти такий спеціаліст, давайте, поїди, що ти поїхав би за кордон, ми тобі там зробили. Ну не хочеться мені, тут, тут моя батьківщина, тут мої рідні всі, е, кидати своїх батьків теж не хочеться. По-перше, по-друге, їхати і десь когось тренувати, е, ну, наші діти самі кращі. Вони практично кругом хороші, а ці рідніші, це свої.